У Хмельницькому з 51-річним військовослужбовцем Віктором Мацаком пройшли попрощатися рідні, близькі та друзі. Тітка Віктора Мацака Антоніна Грушко каже, після повномасштабного вторгнення племінник повернувся за кордону і добровольцем пішов воювати. Людина дуже порядна, віддана Він в Єднокраїні. З 15-го року пішов в АТО, 4,5 роки в АТО воював, захищав Україну. І тільки як почалася війна, він, будучи в Польщі, перетнув кордон з 3 березня 2022 року і 9 березня він вже був у воєнкоматі. За словами Антоніни Грушко, Віктор Моцак воював у десантно-штурмовій бригаді. На передовій захищали і в окопах, вони були по-різному під відкритим небом. Любив свою маму, любив свого, дуже любив свого брата і був йому наставником. Приїхав в Україну і сказав, що він не може тут знаходитись, коли в Україні така біда. За словами тітки загиблого Віктора Мацака, Любові Мацак племінника бачила за вісім днів до загибелі. До мами приїхав у відпустку на початку. Лютого цього, цього року побачивсь родичів. 10 лютого тільки поїхав туди назад до своїх побратимів, а 18 лютого загинув. Про племінника жінка розповідає. Він був дуже спокійний, він був дуже урівноважений, говорив мало, а більше робив. За словами Любові Мацак, пламінник загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Бахмуту на Донеччині. У Віктора залишилася мати, молодший брат та донька. Героя поховали на Аллеї Славищу в мікрорайоні Ракове обласного центру. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.